તેમ ભાઈ દિવાળી એ બધાય દોસાઓને અને ગોશિયોને એક વિનંતી કરવામાં આવે છે કે લોકો પુત્રીબમ प्लीज નો ફોટા એક તો સોળા પેલા હોય પુત્રીબમ ફોરે તો અલગ સુ થઈ તમે મંતિ વિચારો ભાઈ બધાયને હેપી દિવાળી નિકે જ દે આ પેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરીયો અને આવાજ બની વિડિયો દે